Καλημέρα, αμαρτωλάκατα χριστιανισμό πλάσματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους έξι καλύτερους γιατρούς. Τον ήλιο, τον αέρα, την ξεκούραση, την άσκηση, το νερό, τη δίαιτα, την κοινωνική επανάσταση, την απαλλοτρίωση τη ιδιωτική περιουσίας, την εξάλληψη της φτώχειας, το σεβασμό στη μητέρα γη, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία. Να τους πάρουν να τους